Okay, אז פה אנחנו רואים את הרשימה של הנאצים שנהרגו למען הפירר והמולדת כן? וזאת רשימת החללים והפצועים בקרב על השמדת היודים. אבל תרשימת רשימת ה-51 המורדים היהודים ששמם חקוק במצבה בוורשה עוד לא מצאתי כאן Thank you.